Hej, jaz sem Ana in dobrodošli v moji praznični Gouda Fooda kuhini. Slastni piškoti nikoli ne gredo iz mode, ampak danes je božič, v teh piškotnih je med, zato sem jih pojmenovala božična z meda. Božiček pa ni edini, ki nosi verila. Poglej video do konca, pa ti povem, kako lahko svojiš lidlovo vrednostno kartico za 30 EUR. Oh, oh, oh. Dokler bo december, bodo tole perfektni božični piškoti. Tako z januarjem se bodo pa spremenili v čist navadne, ful dobre kekse. Recept je ful preprost, začnimo. A ja, sestavine. Pa začnimo. Potrebujemo kar veliko posodo in v njo najprej damo 100 g zmeščanega masla, 100 g mandljevega masla in 30 g kokosovega olja. To mešamo toliko časa, da nastane kremasta zmes. Zdaj pa dodamo še žličko cimeta, 25 g medu, 40 g varjavega sladkorja in spet time premešamo. Vrede zraven stresemo šepirino moko in pecilni prašek in takole zmešamo. Potrebujemo 210 g moke in žličko pecilnega praška. Zdaj pa lahko vse skupaj primešamo k masi za piškote. Če je masa presuha, jih lahko dodamo še malo maščovek. In imamo maso. Zdaj lahko naredimo kroglice. Pazimo samo, da niso Nogometne žoge in malo večje od pernikol. Medtem, ko polagamo kroglice na pekač, samo pazimo, da niso preveč skupaj. Zdaj pa jih takole z ali s kozarcem sploščimo. Wow! Smo že pripravljeni za pečico. Božična zmeda se peče 12 minut na 160 stopin C. Ta čas bom pa jaz svojo kuhinjo malo božično okrasila. 12 minut hitro mine, a ne? Preden, ki se nastavimo božičko, potrebujemo še preliv. V 50 g stopljenega kokosovega olja umešamo dve žlici javorjevega siropa in 45 g kakava v prahu. Lahko se zgodi, da bo zmes pregosta ali preredka, samo zapolni si tole: rečiš s oljem, gostiš s kakavom. Preliv je končan, zdaj ga takole nadevamo po pečenih piškotih, za piko na i pa jih še posujemo s koščki nesoljenih pistacij in osušenimi semeni granatnega jabolka. Tole načeloma lahko že postrežemo gostom, ampak predlaga, da jih najprej malo poskusimo. Ziher je ziher. Hmm. Napiši spadojo komentar, koliko takšnih piškotov se ti zdi, da lahko poješ. Dodaj hashtag sladki petek in ta Si v žrebanju zalidla vrednostno kartico za 30 evrov. It's... Tole je bil zadnji letošnji Gouda fooda recept, ampak naslednje leto prihajajo novi. Tako da ne pozabi na like in na subscribe gumbek tamle. Podaj! A leto 2020 mislim, da te nihče ne bo pogrešal. Se vidimo naslednje leto. Čau! Lepe praznike!